Двоє співробітників регіональних електромереж Оріхова дістали осколкових поранень голови та спини внаслідок російського обстрілу. У результаті авіаудару вщен зруйноване приміщення підприємства та горіли автівки. Про це повідомила заступниця міського голови Світлана Мандрич. Стан травмованих важкий. Працівники Рему вони зараз оперувані і відправлені в госпіталь у місто Запоріжжя. Це були літаки, це були авіабомби, запущені по Оріхову. За словами Світлани Мандрич, щільність обстрілів Оріхова щодня зростає, та, попри небезпеку, в місті залишається 10% населення. І нас тут залишилося тут скільки, 5 чи 6 хат, яких ми живемо. тому що рядом там розбита, через 2 дома там дважди прилітало, то снаряд прилетів, а потім прилетіла чи оця касетна, чи що там розбило криші і сараю, і хаті. Так що, оце так виживає. Слава Богу, що своя картоплинка, своя цибулинка на землі живе. І куди їхати, якщо ми тут, тут батьки жили і ми живемо тут, куди нам їхати? Я хочу, щоб забралися геть оці окупанти, щоб ніхто не плакав, і батьки не хоронили своїх дітей. Згоріла врем'янка повністю. І сарай, коротше, я і в чужих людей живу. Бо тут невозможно. І криша була побита, вікна вивалені все. Посадила вчора цибулі, трохи чесника. Ну а що робити? Життя продовжується.